V následujícím videu si ukážeme, jak nahrávat video na platformu YouTube a jak vytvořit k videu titulky. Pro přihlášení na stránku YouTube vyberte vpravo tlačítko Přihlásit. Po přihlášení na stránce YouTube.com klikněte na ikonku kamery s plusem v horní liště. Z napízeného vyberte Nahrát video. Nastavení změníme na neveřejné, video bude dostupné pouze znalosti internetové adresy. Do středu přetáhneme soubor, nebo můžeme kliknout na tlačítko se šipkou a soubor vybrat klasicky ze složky na počítači. Pokud nechcete zveřejnění videa nastavovat dodatečně, je potřeba udělat to v tomto pořadí. Mezi tím, co služba YouTube zpracovává nahrané video, můžeme vyplnit metadata videa. Název videa, popisek a štítky vyplníme dle sdíleného dokumentu v rámci projektu. My si zde zapíšeme pouze ilustrační texty. Vyplníme název, popisek a štítky. Přejdeme na záložku Překlady, kde zvolíme jazyk originálu. Vybereme ze seznamu a stiskneme Nastavit jazyk. Přejdeme na záložku Rozšířená nastavení, kde vybereme licenci Creative Commons uvedení zdroje. Ve zkrácené variantě se jedná o licenci s označením BY. A zaškrtnuté ponecháme pouze povolit vkládání. Kategorii vybereme Vzdělávání a výuka. Jako jazyk videa v našem případě vybereme češtinu. Pracování videa, již bylo službou YouTube dokončeno, můžeme stisknout tlačítko HOTOVO. Zobrazený odkaz je internetovou adresou, na které lze video schlédnout. Vkládání titulků do videa. Chceme-li přidat k videu titulky, přejdeme do studia YouTube. Do studia YouTube můžeme přejít buď z menu uživatele kliknutím na příslušné tlačítko, nebo hned po dokončení nahrávání videa tlačítkem Studio YouTube Beta. Vyčkáme spuštění služby. Nyní se nacházíme v aplikaci Studio YouTube. V levém sloupci se přepneme na záložku překlady, kde se nám zobrazí již nahrané video. U zobrazeného videa klikneme na malou šipku u videa se rozbalí nabídka jazyků, v našem případě Čeština. U videa jsme v předchozích krocích nastavili Češtinu, můžeme tak přidat titulky k tomuto jazyku. Každé video může mít pouze jednu verzi titulků pro daný jazyk. Není například možné mít dvoje různé titulky pro jazyk Čeština. Nástroj napsaní titulků spustíme tlačítkem Přidat u příslušného jazyka. Zobrazí se Nahrát soubor nebo nabídka Vytvořit nové titulky. Titulky budeme vytvářet přímo na platformě YouTube. Zvolíme tlačítko Vytvořit nové titulky. tuto chvíli vidíme v pravé části samotné video pod ním zvukovou stopu v levém sloupci samotné titulky. Služba YouTube se snaží automaticky rozpoznat místa, kde by mohly být titulek. Nevždy je to spolehlivý proces. V našem případě je potřeba prodloužit časový úsek pro první titulek. Najdeme myší do oblasti zvukové stopy a rámeček roztáhneme až na místo, kdy se titulek skryje. Delší věty je potřeba rozdělovat. Vhodné je mít na obrazovce jeden maximálně dva řádky. Neplatí pravidlo jedna věta jeden titulek. Někdy je potřeba jednu větu rozdělit na více samostatných titulků. Pro vložení titulku klikneme do příslušného rámečku. V levém sloupci se automaticky zobrazí textové okno, do kterého jde psát text. Vložíme text titulku. Video si můžeme postupně přehrávat a zastavovat, abychom věděli, co se zrovna ve videu říká. Nyní vložíme zbylé titulky. Rámečky upravíme tak, aby více odpovídali zvukové stopě a mluvenému komentáři. V záběru vidíte budovu hotelu Diplomat vedle na horizontu Strahovský stadion. Petřínskou rozhlednu, katedrálu svatého víta na Pražském hradě, vítězné návě, Petřínskou rozhlednu. Pokud chceme vložit titulek mezi dva titulky a zbývá mezi nimi časový prostor, klikneme na malé tlačítko plus u předcházejícího titulku. Tím se nám předpřipraví textové okno pro titulek vyplňující časový prostor. V katedrálu svatého Víta na Pražském hradě Vítězné náměstí Žižkovský vysílač Na konec si video můžeme přehrát. A novou budovu Čirk ČVUT v Praze. Na záběru vidíte panorama Prahy z budovy ČVUT v Praze. V záběru vidíte budovu hotelu diplomat, vedle na horizontu Strahovský stadion, Petřínskou rozhlednu, katedrálu svatého Víta na Pražském hradě, Vítězné náměstí, Žižkovský vysílač a novou budovu ČRK ČVUT v Praze. V prvním titulku je chyba, kterou můžeme jednoduše opravit. Potřebujeme opravit slovo vidíme za vidíte v prvním titulku. Do titulku stačí kliknout a provést změnu. Máme-li hotovo, klikneme na tlačítko Uložit změny. Doporučujeme hotové titulky si nejdříve zazálohovat. Přímo z rozraní YouTube si je můžete uložit do textového souboru. To provedete kliknutím na tlačítko Akce, volba Stáhnout a soubor si uložíte u sebe na počítači. Pro lepší představu textový soubor z titulky bude vypadat tímto způsobem. Nyní změny uložíme. Kliknutím na tlačítko Zpět na studio YouTube se vrátíme do základní nabídky videí.